To záleží, jestli jdu do školy, nebo do práce, nebo jestli je víkend. Když jdu do práce, tak vstávám brzy, vyčistím si zuby, dám si snídani a spěchám do práce. O víkendu si raději přispím a mám větší pohodu. Každý ráno vstanu, čistím si zuby, nasnídám se a obleču se. Ráno si vyčistím zuby, nasnídám se... Převlíknu se a jdu do práce. Mm -hmm. každé, ráno, tak každé ráno vstanu, a vyčistím si zuby, učišil si vlasy, a stelu si postel a převlíknu se a pak si jdu nasnídat. Dobře. Ráno si čistím zuby, snídám a čtu si zprávy. No tak samozřejmě hygiena. Sednu do auta a do práce.